بسم ربع مرحبا عد همال الخيال بالضيوف اللي لفوا من قريب ومن بعيد في زواج احمد عسالة ليلته عيد الليال ابن مسلم يا عسى كل ايام السعيد ابني مسلم يا عسى كل أيام السعيد اسمي ربعي مرحبا عدت همال الخير من الزباله في I you